Har du en mikrofon, ett webkamera eller faktisk rett og slett bare en mobiltelefon och tillgang till internet så kan du starte opp med din egen TV-kanal, och du kan stream ut ditt budskap till he väden. Detta är enklere än du faktiskt tror. Du kan bruke standard heneste till och görre detter. Vi ska visa den nå vårdan du kan görre dette på Facebook och på YouTube. Nå har jeg logget inn på min Facebook-konto. Vanligvis er jo dette feltet här vi pleier å trykke på for å skrive. Men hvis jeg i stedet nå går in på denne knappen og trykker på direkte send video, da kommer jeg automatisk inn i dette brukergrensesnittet her. Jeg har nå vært borte til venstre her og skrevet en titel og hva dette handler om. Jeg har automatiskt fått inn webkameraen mitt og mikrofonen min. Hvis du skal velge noe annet, så går det an å gå inn og velge her. Man har noen muligheter til å velge om hvordan dette skal strømmes, hvis vi ønsker det. Og vi har også mulighet til å bestemme litt i forhold til hvordan seerne skal kunne spole tilbake eventuelt i opptak og så videre. Här oppe finnes det også noen muligheter. Hvis du ska ha mer avansert strømming, så kan du bruke noe som kalles en strømmenøkkel. Det ska vi komme tilbake til i neste video. Men nå ska jeg bruke den absolut enkleste versjonen, og det er nå å bruke webkamera. Og da trykker jeg rett og slett här borte på «Send direkte». Det som skjer da, da teller den ned 1, 2, 3, og så er jeg i direkte sending på Facebook-kanalen min. Og innenfor kort tid så byggeste nok opp en kjærlighet i forhold til mine venner, i forhold til hva er det som faktisk skjer her. Her kommer det opp en beskjed om at jeg kan tilpasse brukergrensesnittet for seerne mine. Jeg trykker OK, og nå er jeg i gang med å direkte sende. Det du ser nå er en oversikt over ett display som viser hvor mange som faktisk ser på denne direkte sendingen. Og her oppe så ser jeg på hvor mange serier jeg har, reaksjoner i forhold til tommel opp så videre. Og etter hvert som dette her går så får jeg hele tiden brukerstatistik. Og for det som føller dette här live akkurat vakerat nå så er dette en demonstrationsfilm av hvor de man faktisk kan sende direkte til helværden via Facebook. I utgangspunkte så sender jag nå får mine nære vener men je kunne valt at je sender dette til länglig får heleærden. Når je færdig med og sender direkte så trycker jag avslutvigkte sendning här ned detil vänstret. Och så trycker jag på avslut. Rett etter jeg nå har avsluttet denne direkte så ligger denne sendingen i opptak ute på Facebook-feeden min. Her kan man se dette 1 minut og 30 sekunder lange direkte sendingen hållt och den kan nå ses i opptak av andre i ettertid. YouTube har en tillsvarende og minst like enkel funksjonalitet för direkte sending. Jeg er nå inne på min YouTube-konto. Vanligvis så trycker jag på denne plussen här oppe til høyre for å laste opp en video. Men rätt under så ligger alternativet for direkte sending. Jeg trykker nå på direkte sending. Da kommer jag til dette brukergrensesnittet här. Jeg må skrive inn et navn på det som ska skje. Jeg trycker på neste. Den teller nå 3, 2, 1. Og jeg går in här og velger «Send direkte» ved å trykke på den knappen nederst. Da starter direkte sendingen. Og nå er vi direkte ute på YouTube. Alle som nå følger min YouTube-kanal, de kan få en mulighet til å følge denne direkte sendingen på YouTube visste jeg önsker og promotere dette här nå anted en på YouTube så kan er gå med på dene pila och så kan jag hänte opp en linke och kopere eller je kan promotere dette här i andre sociale medier. Jeg har en mullhe til år chatte med mitt publikum Vi og skriven o i chatten herned de højre forlutsat dag at du har tillkure til din film. Oppe til venstre så ser du at du har en mulighet å følge og se hvor mange som faktisk ser på deg akkurat nå. Og jeg har en tilskuer, og ingen av de har trykket tommel opp ennå. Vi ser at vi er direkte, og vi ser hvor lang tid denne direkte sendingen har foregått. Når jeg er ferdig med direkte sendingen min, så går jeg ned og jag på avslutt sending på den ø-knappen. Och så trycker jag på stopp. Nå har det jo skjedd et opptak, og opptaket varte til sammen i 2 minuter og 26 sekunder, kan jeg se her. Og til sammen så var det noen som så på dette her i 29 sekunder, og det var en person inom. Jeg kan redigere dette her i noe som kalles for skaperstudio, hvis jeg vil at dette opptaket skal bli liggende ute og tilgjengelig etterpå.